يا هجوس القاف يا هجوس القاف هو المعنى على استوديو زفاتينا لكل جديد وحصري. يا هجوس هاتي القاف والمعنى الجزيل خبرك تغزيب ابكار البيوت المجزلة في حفل عبد اللي بنا الاصيل ابن الاصيل, الاصيل بمن بمنجا وشرف محفلة طابت افرحان بركان في الحفلة الجميل هل تمزون السعادة علينا مهملة هل تمزون السعادة علينا مهملة يا عبدالله مبروك يا الحر النبي يا عسى السعادة دايم عليكم اكدلا عرسك كل له بالافراح يسوى الفنين يا العريس الشهم رمز الوفا والمرجلة أنت رمز الطيب والجود وفعل اكدلي عرب الجدان والطيب يعرف من هلا عرب الجدان والطيب يعرف من هلا يا ولد شيخ الكرم الصيت الجليل أصيله وأبو عبد العزيز اللي صيت جمله أمكم عبد العزيز طيبها لهم مثيل ربة رجال لهم صيت محد يجهله أحتزم بإخوانك اللي يشيلون الثقيل الحرارة أهل المواقف وأهل الطايلة أهل المواقف كل الحسن وأم الجمال المستحيل زينها ما يشبه إلا وخلف جدك عسى يرحمه المولى الجليل لكن شيخ الطيب وعلومه دوم مجمله جدك ابو محمد سلاف ومزبنه الدخيل يرحمه رب السماء ذاك راعي الاولى يرحمه رب السماء لك عمام لو يميل الزمن ما تميل هذا ابو بركان اهل المرجله والخوال عصابه الراب يا سلام يا شب الستي ابو فيصل واخوان الصيت يا لبريكن يا هل المجد والسيف الصقي، عالمفاخر في تواريخكم مسجله، عالمفاخر في تواريخكم مسجله على استوديو زفاترينا، زفاترينا لكل جديد وحصري يعني يا هجوس هاتي القاف والمعنى الجزيل خبرك تغزي كراسي سيوط المجزله في حفل عبد نصيل ابننا نصيل ليله تحتفل بمن وشرف محفله طابت افرح البركان في الحفل الجميل هل تمزون السعاده علينا مهملة هل تمزون السعاده يا عبد مبروك يا الحر النبي يا عسى السعاده دايم عليك مقدله عرسك الليله بالافراح يسوى الثلين يا العريس الشهم رمز الوفا والمرجله انت رمز الطيب والجود وافعالك تلين معرب الجدان والطيب يعرف من الجدان يعرف من يا ولد شيخ الكرم اغنيه الصيت الجنين اشوفو عبدالعزيزه اللي صيت الجمله عظمكم عبدالعزيز طيب هامل المثيل ربه رجال لهم صيت محد يجهله واحتزم باخوانك اللي يشيلون الثقيل الحراره للمواقف واهل الطايله واهل السكر واهل الاخوه واختكم الحسن هم الجمال المستحيل زينها ما يشبه بو جدك عسى يرحمه المولى زفات الجليل، لا تشيخ الطيب وعلومه دوم مجمله، محمد بمحمد في ومزبن الدخيل، يرحمه رب السماء ذات يرحمه رب السماء ذاك راعي الاوله، لك عما منه يميله الزمن لا ما تمي هذا بركان واخوانه اهل المرجله والخوال عصابه الراس لا شب الفتي ابو فيصل صيتهم ما نجهله يا لبريكن يا اهل المجد والسب الصقي المفاخر في تواريخكم مسجله المفاخر في تواريخكم مسجله صفر صفر تسعه سته سته خمسه صفر صفر ثمانيه 60447